Житель Маріуполя Олексій Сапаров очолює громадську організацію «Наш вибір – Україна», яка допомагає переселенцям знайти прихисток, швидше адаптуватись до життя у Хмельницькому. Каже, з березня до їхнього інформаційного центру звернулось більше саме тисяч людей. 20% з них потребували послуг пральні. Це така болюча тема, тому що багато хто живе у хостелах, гуртожитках, де немає нормального місця попрати речі. У нас навіть є перелік, хто пропонує безкоштовне прання, і якщо буде громадська пральня, це буде дуже Корисно. Якщо буде видаватися ще порошок і маючі засоби, то буде черга. Нині у Хмельницькій лазні номер 1 завершують ремонтні роботи з облаштування громадської пральні. Електрик Павло монтує розподільчий щиток. Каже, що роботи з електрики практично завершені. Протягнули кабель, силовий кабель в одний, протягнули питаючий кабель вже на розетки, і це, в короб поставили заземлення. І от зробили фонарів, чіпили. Це розпреділительний, розпреділительний щиток, це щоб розгрузити всі машинки, розгрузити фази, щоб не було перекос фаз. То зробили на чотири розетки одна фаза. За словами прораба Андрія Берлізова, ремонтні роботи розпочали два тижні тому. Ми обновили потолок, покрасили стіни виклали спеціальний подіум для того, щоб могла стояти в стиральні машини, зробили сантехніку, зробили нову каналізаційну систему для того, щоб могла стікати вода в каналізацію. Ідея облаштувати громадську пральню у Лазні виникла у квітні, каже директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. Встановлення пральні повністю фінансується Міжнародною організацією з питань міграції ООН. Вартість ремонтних робіт складає близько 150 тисяч гривень. Також вони вже нам передали три пральні та три сушильні машини. Вартість також більше ста тисяч гривень цього обладнання. Робітники приміряють, як стоятимуть пральні машини та сушарки. Хоча нині є шість одиниць техніки, місце облаштували для семи сушарок і восьми пральних машин. Якщо буде потреба, ми будемо Просити наших міжнародних донорів чи, можливо, власним коштом, будемо доставляти ці пральні та сушильні машини. Проекту був розроблений по типу американської громадської пральні, що відуч може залишити свої речі, вибрати оптимальний режим для його потреби і на цей певний проміжок часу або відвідати нашу лазню, або займатися своїми справами. Презентувати громадську пральню планує 24 серпня. Розпочне вона свою роботу з 1 вересня. Для переселенців її послуги будуть безкоштовними. Для хмельничан – 75 гривень за повне завантаження машини. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.